Jako poděkování za třídění bioodpadu mají Hradecké služby od dubna pro občany připraven vzorek kompostu zdarma. Nárok na něj má každá domácnost, která využívá nádobu na bioodpad, zapojenou v městském systému svozu odpadů. Ta akce začala vlastně tento týden. Informace byly zveřejněny na Facebooku, na webu a i vlastně v týdenníku radnice. Jak je vidět, pytle máme připravené, už jsme jich vydali zhruba kolem stovky. Ta akce není nějak časově omezená. Kompost je připraven k výdeji v pevných pytlích v areálu kompostárny na letišti. Svoz bioodpadu je celoročně prováděn na celém území města od rodinných i bytových domů. Občané, kteří mají zájem zapojit se do systému, mohou kontaktovat zákaznické centrum hradeckých služeb a vyžádat si hnědou nádobu pro ukládání rostlinného bioodpadu. V Hradci Králové každoročně svezeme z těch mědých nádohopasy 7,5 tisíce tun bioodpadu. Celková zpracovatelská kapacita na kompostárně je zhruba 12 tisíc tun materiálu. Je to materiál jak od občanů z údržby hrad, obsahuje to samozřejmě i rostlinné zbytky z kuchyní. Další část odpadu pochází z zeleně v Hradci Králové. Bioodpad je od občanů svážen v rámci poplatku za systém odpadového hospodářství města. Při standardním rozsahu služby tedy občané neplatí nic navíc. Hradecký kompost je certifikované organické hnojivo, které hradecké služby na kompostárně vyrábí z biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu. Pro optimální výsledky je vhodné mísit kompost se zeminou v poměru minimálně jedna ku dvěma.